Kameli ja norsu tapasivat. Norsu kysyi, miksi ihmeessä sulla on tissit selässä? Kameli vastasi, no tyhmä kysymys sellaiselta, jolla on kyrpä keskellä naamaa.